13-річний хлопак допомагає робити ножі, глушники на автомати, кулемети та пістолети – зброю, яку використовують бійці Збройних сил України. Раніше тут виготовляли меблі, зараз – холодну зброю. Ігор знімає фаски з клинка, який незабаром передадуть до війська. Хлопець в свої 13 опанував механічний інструмент, станки тощо. Дорослі готують заготовки, я допомагаю їм підчухати чи якусь обробляти, іншу, обробляти. Да, обробляти ножі, якось. Скільки вже зробив? Це буде четвертий. Ігорю допомагає батько. Олександр розповідає, що спонукало його та сина взятися за зброярство. І коли почали цим займатися, пішла, як би так кажучи, тема на, на глушники. Спробували, вийшло. Робили на, на і на Дігтярова, робили глушники, і на автомати робили глушники. От зараз теж є, є один глуш, глушак, зараз має приїхати військовий якраз все, все таке. Наша, так би мовити, розробка. Повністю секрет я казати не буду. Експериментальний варіант. Зараз прийде якраз за ним військовий і там, через день, через два нам скаже, як воно. Завже не першим глушником прийшов Олексій. Такий самий прилад. Він вже опробований, працює дуже добре. Погашення звуку є достатньо великої кількості. Де краще використовується як на відкритій місцевості у степах, бо у південь України це степи, а також в місцевих боях, для чого, коли ведеться постріл десь з приміщення, для того, щоб не резонував звук, для того, щоб ворог нас не мог вирахувати і завдати. Контрконтрольного вогню по нам. Тихо стріляти мають не тільки Збройні Сили України, а й тероборона, говорить Олександр. Його теска бере прилад на свій автомат. Глушник розрахований на калібр 5,45. 45 Настріл треба із питання. Десять тисяч настріла без чистки. Без чистки так, це да, це ще за гарантією. Вона розбарною, але, скажімо так, 10 тисяч ти вистріляєш. На виробництві задіяно троє людей: Олександр, його син та токар. Сировину беруть, де прийдеться. Зараз вся проблема в матеріалі. Зараз ціни дуже високі, тож нам навіть наркомани допомагають наші миколаївські, приносять дуже добрий, добрий метал, приносять все. І теж, як так би мовити, допомагає нашому місці. Марія Савицька, Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв.